com m'agrada pintar. Sobretot coses pintables, com aquest menir de 5 metres d'alçada, de 6 tones de pes, el més gran de la península ibèrica, un dels més grans d'Europa meridional. Veure-la aquí, al Parc de Can Volà, és que impressiona, com per no pintar-lo. A veure... Tot i que intento pintar-hi molt en Mollet del Vallès, de pintar-pintar, no pinto gaire. Vaja, que no pinto res. Però el que sí que pintava, i molt, i molt bé, va ser el gran mestre, il·lustre mulletà, en Joan Avelló. L'edifici modernista i la casa del pintor acullen la col·lecció del museu. Ningú diria que aquí s'hi amaga un dels museus més sorprenents, més eclèptics, més desconeguts de Catalunya. Aquí dins hi trobareu l'univers personal de Balló. Pintures, escultures, vitrines plenes de ceràmiques, de porcellanes, de joguines, de mestits de diverses èpoques i procedències. A més, d'art asiàtic, negre, de tauromàquia... I encara que sembli mentida, tot un munt d'obres d'art que us quan vingueu a visitar-lo. Voleu veure la col·lecció completa d'un col·leccionista empadraït que va reunir milers d'obres d'art i tot tipus d'objectes durant el transcurs de la seva vida? Us voleu traslladar al París bohemi? A Londres culta? O a l'exòtica illa de Man? <ríe> doncs ja ho sabeu, veniu aquí a visitar la casa del pintor Avelló, a Mollet del Vallès. Us asseguro que aquest museu, perdes pels seus laberints, és una meravella. És com viatjar a l'Àfrica, és com com anar a la Índia, a Venècia, o a Kuala Lumbur, no us el perdeu. Ai, Perdó, me d'anar, perquè m'he apuntat un curs de pintura i he d'anar a pintar a l'església de Sant Vicenç de Quimollet i aquella font modernista preciosa que hi ha a la plaça Vella.